Salut! Astăzi vom uh, filma curățarea unei mașini fără apă. Vom folosi soluția ecologică doar. Vom folosi soluții de la CarPro. Este o soluție total ecologică și nu va fi nevoie să facem apă peste tot. Mașina, după cum se vede, este destul de murdară. N-am spălat-o de 3 săptămâni, ca să lasă arată așa a ajuns în stadiul în care mi-a fost rușine să ies cu ea pe stradă. Dar astăzi o vom curăța și vom vedea cum arată după spălare, iar apoi vom folosi ceară și protecție hidrofugă pentru geamuri. După cum se vede, mașina este destul de murdară. vom folosi soluție de la Carpro, nu este o reclamă, Este o soluția pe care am ales-o. Fiind și ecologică, e mult mai bine pentru mașină și pentru mediul Pentru curățare folosim păi cum am spus soluția de curățare fără apă. De la CarPro și avem nevoie de două lame. Haideți să încercăm. Pulverizăm ușor. surjet les lousette pour ma studio je Așteptam că e cu o cărpă nușcată folosim cârte din microfildă sau bazăle din microfildă Haideți să vedem și rezultatul. După cum se vede, mașina este curată, nu este nevoie să folosim spumă activă. Pum trece la curățarea restului caroseriei. După cum se vede, capota este acum curată. Avem câte o urme de la pietrele de pe drum care au sărit în caroserie. Nu este mizerie, sunt ciobituri. Voi curăța acum toată caroseria, dar nu are sens să mai filmez totul. Am să vă arăt la final cum arată. Haideți să vedem ce am reușit până acum mai trebuie să o șterg cu o lavetă încă o dată și să spălge orle înainte și roțile, bineînțeles dar caroseria este curată mai are doar urmele de la misipul de pe drum de la pietrul de pe drum eu circul foarte mult cu mașina în ultimul an am făcut 50 de kilometri, iar pe drumurile pe care circul se lucrează încă destul de mult. În plus, circulă cu ea și la țară. Și cam peste tot. Concediu, servici, este o mașină care circulă cam pe orice drum. Și bineînțeles, asta lasă urme pe caroserie. Nu a fost niciodată protejată cu ceramică. Dar ti se va face un poliș în curând și va fi tratată și cu ceramică pentru că merită. Cam asta a fost la curățarea mașinii fără apă. Vedeți că se poate, soluție ecologică, la vete și puțin timp. La revedere!